يا رب اني من ذنوبي في وجال جسد فتي قد حوى قلبا علي الروح تذوي من دنوك يا اجال والعين تبكي رومة الليل الطويل عبد ضعيف عبد ضعيف غرني غرني طويل يا نفسها من عودتك قبل الرحيل إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.